Вітаєю у центри є стандартний каркас двоскатної мансарди, наслонний крок несучою стіною по центру. Висотою стін 1,6 метра в центрі каркасу є коливання. Як можна їх здихатись? Фронтон тримається міцно. Е -е, не зрозумів чесно кажучи який каркас в центрі каркасу і коливань я не знаю мені я щось не дуже якби зрозуміти в чому там Річ, але, скоріш за все, мені здається, якщо я правильно зрозумів це питання, я відповім, але якщо я його неправильно зрозумів, ну, вибачте, тоді треба задавати питання якось по-інакшому. Так, іноді в нас є центральна частина, бокові стінки. На них тут лежить Маурлат, Маурлат. И ось тут може стояти лежень, стійка, ригель и може спрататися тоді кроко. Ось так. Обычно mm. не туди пішло. Те, мені зручно. тобто ось така система дивиться так і якщо я правильно зрозумів а, Алекса його питання що в нього коливання ось тут вони є якщо я правильно це зрозумів якщо ми будемо з вами дивитися ось цю схему то і переведемо її на язик інженера да на мову інженера так скажімо і нам треба зробити розрахунки то ми можемо з вами побачити, побачити наступне Шарнир, шарнир, шарнир. Снова шарнир. И вот наша система. Так ось. Колування тут можуть бути із-за того, що все ж таки, коли збирають покрівлю, це не сталіра, це плотники. Плотники, там трошки інший підхід. Тобто в них, ну, скажімо так, вони повинні збирати деревину так, щоб якість зарізки мало на що впливала. Зумієте? Тобто, якщо ви подивитесь різницю, то столяр, він, коли робить з'єднання, це, наприклад, е е шип-паз, і щоб так щільно-щільно-щільно все це прилягало. А коли подивитесь на роботу плотника, то вона так трошки підгулює. Ось. Так, чому? Тому що у столяра дозволяється з'єднання ось таке. Наприклад, да? Тобто він нам може забезпечити е, защімлення і жорстке з'єднання, всі ці з'єднання. То ось у плотника такого не можна. Коли ми конструюємо і розуміємо, що це буде виконувати плотник, так, то тут в нього будуть шарніри. І коли будуть шарніри, то оця, ця вся конструкція, вона піде або вліво, або вправо. Тому що для, для, для них ми повинні конструювати так, щоб ми знаходили трикутники. Чому трикутники? Тому що трикутники, вони жорсткі. І там можна робити прості шарнірні з'єднання. І вони не такі точні, як у столяра. Зрозуміло? Ось, тому, якщо ми подивимося от на цю схему, якщо я її правильно зрозумів, то ми з вами бачимо, що вона дуже подвижна, тобто не вистачає жорсткості цієї системі. І вона б працювала, якби у вас було були всі ці з'єднання, як у столяра, тобто дуже щільно, дуже. Але ми повинні пам'ятати, чому плотник і столяр все ж таки трошки різний підхід, тому що столяр ви робите меблі або для вулиці, або для внутрішньої, тобто коли вони будуть внутрі будинку. Це різний режим праці деревини покрівля вона ще жорстче жорсткіше тому що там вітер там волога там перепад температур знову перепад вологі там і так далі тому подібне. тому все ж таки коли ми робимо дах то нам треба збирати так щоб З'єднання були шарнірні, але система, вона збиралася в трикутники. Для того, щоб вона навіть із-за того, що деревина грає, набухає, сихається, вона все одно тримала свою форму. Зрозуміло? Так ось, наприклад, ось е, зборка вашого даху, ось в даному випадку, в чому помилка? В тому, що в, от в такій ось конструкції потрібно, щоб... Ваші стіни підня, піднялися до верху, до самого верху. Тобто, щоб ось ваша ця конструкція вона була жорстка. Тобто, треба прибирати ось цей шарнір. Зрозуміло? І робити ось тут ось таке з'єднання. І коли це робиться, то тоді конструкція жорстка. Якщо все ж таки виходить так, що вам потрібно зробити зверху вашу отаку от, е, систему, то що ви можете зробити? Зробити трикутник. Наприклад, ставити додатково затяжку, бантину. І коли ви ставите бантину, ви вже отримуєте додаткову жорсткість. І ви бачите, що шарнірне з'єднання, але є трикутник, який достатньо жорсткий. Зрозуміло? І таким чином ви додаєте жорну жорсткості всій цієї конструкції тобто ось ця стойка вона не повинна тримати оце от бокове навантаження від вітру вона тільки для того щоб тримати вертикальне навантаження зрозуміло спробуйте поставити бантину і таким чином зробити цю конструкцію більш жорсткою ось іноді ще роблять Ось такі підпорки, ви теж можете це зустрічати в, у будівельників, коли роблять ось такі підпорки. Ось, бачите, тобто ми маємо з вами тут два трикутника, котрі самі по собі достатньо жорсткі. Ось, і таким чином теж підсил, робимо підсилення цього додаткового нашого кута. Але без додаткових зв'язів зв зв ви ніяк інакше тут нічого не зробите. Тобто вам потрібно додати жорсткості. Ідемо далі.